Хмельничанка Олена Шмирко каже, сьогодні прийшла до аптеки за ліками, які їй видають безкоштовно. Я не ремонтують і мені виписують метропридній і метроприкстат. Рецепти забрано, нічого не знаю, а є, що дзвонять через декілька днів, то я в такому випадку. Як і мені потрібно, я все взяла. А це, що не в одній аптеці, я в інших аптеках брала, мою взяла. Харківчанин Данило в обласний центр приїхав до родичів. Каже, в дорозі захворів маленький син. Я не місний, ми їдемо з Харкова, дружина, дитина захворіла, прийшлося ну, виїжджати до родичів. Тому ну, поки, якщо чогось немає, кажу, що можна знайти в іншій аптеці. Але бачно, що попит дуже збільшився. Тобто люди закуповують набагато. Але такого, як в інших містах, кілометрових черг немає. Тому це вже добре. Нежиможну упаковку. Немає упаковки. Сотка немає. Немає упаковки. Провізор Кахмінської комунальної аптеки Олена Ткачук розповідає, сьогодні в умовах військового стану попит на медикаменти у населення підвищився, і люди не завжди можуть купити те, що хочуть, але аптеки намагаються забезпечити населення ліками. Повисився на заспокійливі, на валір'янку, на карвалол, на перев'язочні матеріали дуже повисився попит. Стараються постачати, але фірми-постачальники теж не можуть завжди забезпечити, бо це не від них залежить. На складі вони замовляють на фірмах і фірми, по мірі можливостей своїх, везуть. Но на фірмах теж вони, в зв'язку зі склавшоюся ситуацією, вони не завжди вовремя це можуть зробити. Якщо що, то ми заміняємо їм другим виробником чи другим якимось препаратом, але стараємося забезпечувати, хоча б навіть хоч по одній упаковочці. За словами Олени Ткачук, якщо ліки в аптеці наразі відсутні, то провізори їх замовляють у постачальників, а після їх отримання повідомляють замовника, аби той міг їх придбати. Тетяна Ворожцова, Віктор Кровий, новини на Суспільному, Хмельницький.